אני מאוד גנטה. קודם כל מלא ערכה לציבור הזה שמתנדב, מסרח את רגליו ודואג לכך להביא את הנושא הזה לציבור הרחב. 15 אלף איש זה המון, זה לא מספיק. כל אזרחי מדינת ישראל כאיש אחד צריכים לצאת לרחובות אין דרך אחרת. אנחנו רוצים מדינה נקייה, אבל קודם כל ממשלה נקייה. מאות אלפים או אפילו מיליונים מתושבי מדינת ישראל היו חותמים על עצומה כזאת. זה מייצג אותנו, זה מייצג את הערכים של הדמוקרטיה של מדינת ישראל וכל אזרח במדינת ישראל. מה על כל האנשים שעבדו קשה? חתמו זה באינטרנט, הם זה ברחובות ועל התנועה ש... יצאה לשטח ממש להסביר לכל אדם וזרח ואזרחית על העצומה הזאת, כאילו איך זה נראה לך כל המאמץ הזה מזווית של חברת כנסת. כל הכבוד, אני מסכירה את הכובע בפני כל מי שמקדיש מזמנו ומרצו וזמנו הפנוי, ואני של אנשים יש הרבה מה לעשות עם זה, לימודים ועבודה וחיים בהישרדות היום לצערנו, בגלל יוקר המחיה, אבל לצאת לרחוב ותשמע. אין מה לעשות. אנחנו חייבים ביחד התנועות מחוץ לכנסת, התנועות בתוך הכנסת, לעורר את העם. האני מה אנחנו? אנחנו נבחרים של הציבור. אנחנו אנחנו של הציבור אכפת. אז אנחנו בהחלט רוצים לייצג את הציבור, יש כאלה שמובילים, אני רואה את עצמי כמובילה, אבל יש כאלה שגם מאזינים ומצטרפים. ואני בהחלט חושבת שפעולה שלכם היא מאוד מאוד חשובה. אתם אזרחי ישראל צריכים לבחור אנשים עם ערכים, אנשים נאמנים, אנשים מסורים, אנשים שיש להם כבוד לעז אנשים שבאים ישוועים ולא גונבים את הקופת ציבורית ולא עושים סיבוב על על גבעה אוכלוסיה חלשה ולכן זה חשוב גם המודעות הזאת תגיע לכל בית ולכל משפחה בישראל. אחת דברים הכי חשובים זה להבהיר וממש לתדוק בזה ש אסור להפוך את הנושא של המאבק לשחיתות, לנושא של ימין שמאל, קואליציה, אופוזיציה. צריך אה, הרבה פעמים זה דורש מאיתנו לצאת מהשבט הטבעי שלנו, ולהיות מסוגלים לומר, רגע, בנושא הזה אנחנו לא נכנסים לימין שמאל, לא נכנסים לכל שבט אחר, דתיים חילוניים, חרדים, אה, מזרחים אשכנזים. אנחנו מכאן נמנף את זה בכנסת, נביא את זה להצעות לסדר, ננסה לקדם את זה גם בנושאי חקיקה. כל הקדנציה הזו זה מאבק מאוד מאוד עיקש לשמור על שומרי הסף, החל במקר המדינה, דרך בית משפט העליון, דרך היועץ המשפטים לממשלה, דרך המשטרה, בפקליטות וכולם. השחיתות היא מקור כל הרע. השחיתות היא המניע שיכול להוביל אותנו בסופו של דבר גם לקץ הדמוקרטיה, ובוודאי לאבד את ישראל כפי שאנחנו אז תודה לאזרחים ותודה לדרכנו. אני חושבת שזאת פעילות מבורכת. ברחבי הארץ אני נתקלת בתופעה מאוד מדהיגה, והיא אנשים צעירים חושבים שהשחיתות היא במידה רבה גזירת גוראל, ואנשים צריכים להבין שכשהם מאפשרים לשלטון החוק להיפגע, כשהם מאפשרים שיפגעו בזכות של אנשים אחרים, בסוף זה רק עניין של זמן, עד שימצאו את עצמם במדינה שהם לא רוצים לחיות בה. אם באמת יבינו, ששחיתות זה דבר שלא יכול להיות במדינה. אנחנו לא מקבלים דבר כזה, לא עוברים על זה לסדר היום. אז אנחנו נשנה את החברה. הציבור במדינת ישראל צריך לקחת דוגמאות מהעולם. מהלכים כאלה של מחאה חברתית שהוביל לציבור הרחב, שהובילו צעירים, בהחלט על מקבלי ההחלטות. אני יושב שם, אני רואה את פיק הברכיים שאוחז בשרי הממשלה למין הפגנות כאלה בציבור הישראלי הרחב. חד משמעי, אני קורא לכולם, זוהי דרכנו, צריך לכם בשחיתות הציבורית, אסור לוותר למושחתים.